Ой, той край, милі, як той край, любите народ, де я. ту є живу в намірі У тікарі очі, що не дають ніж спокою, ані в день, ні в ночі, Oh! Amen. Mm -hmm. mm -hmm. слави Христової поміж тим мочкави слави Христової натози сичіда Oh sure. sure. Ой, ти молода, молода, Ти